יש מי שמחום please of men or שי ירח לו בא מסטקים ניפרים במרת שיתה De al kol ma You. Mm -hmm.